Тишина! Тишина, деца! Тишина! Валентина? Да. Дъската моля. Кой е хвърли това? Питам, кой е хвърли това? Днес ще продължим с урока по литература. Искам. Ще се ден. Дъръжден. Хайде сега всички да изпеем на кремена нашата песен за Честит рожден ден. Едно, две, три, почни. Честит рожден е ден, е ден, е ден, ден! Честит рожден ден! Аз съм жив и ден, ден, да Аз съм здрав и здрав. Аз да здрав и съм и здрав. Аз съм здрав и здрав. Аз съм и и Ако искаш, може даже после и още не ти не, ти ще бомбоните вече. <плеси> Кой ще ни разкаже за какво се говори в ние в на Юрдара Радичков? <плеси> <плеси> Валентина, заповядай А раз, Разказите са къси, но са изпълнени с много общачовешки истини. Точно така. Има един герой, който е има гаден нерфи, на нерфи... Много държи се ужасно. Връпчета са го нарекли а, Драги ми господине. Точно Д много добре. Много ми хареса гривната ти. Ще ми я подариш ли? Не, тя си е моя. Ще ти купя цял тия с бомбони, ако ми я дадеш. Не знам. Какво искаш? Пари. Нямам пари. Допреди да я имам, татко ми даде за рождения ден. Колко? 20 лева. Дай. Върни си ми парите, искам да обядваме. Ето ти тъпата гривна. Оговорката си оговорка. Не мога да ти върна парите, но мога да ти дам назаем. Пример, 5 лева и ти ми връщаш слихвата 10 утре. Лихва! Ти луда ли си? Ще взема пари от някой друг. А, чака, искаш ли малко взръншо? Плъшкиния! Кога съм те гледала, ти се хареса гривната?